Tinget börjar! Tinget börjar! Alla som ska med på tinget kom! Hallå! Hej! Är tinget på gång! Jag vill gärna vara med! Det är jag! Ånnu! Hej, hej! Får jag komma? Oj, förlåt. Hej! Hej! –Jag skulle vilja vara med på tinget. –Ja, vad va, trevligt. Eh, –Och du heter? –Ja, Anund. Anund. Eh, du är fri man, va? Nej, –Nej, jag är träl. –Jaha. –Nej, men då får ju inte vara med. här är ju för fria män att bestämma. –Jaha, ja, ja. okej. Okay. –Hej, hej! –Anund här igen. Får jag komma in och bestämma lite nu? Ja, välkommen till AC-hus. Du är friman och jag såg du, du gick här. Har du häst och rustning kanske? Nej, nej, ingenting. Inget sånt. Jaha, tyvärr så har vi precis bestämt att det är det man behöver för att få vara med här. Då. Jaha. Ja. Jaha. En, en liten god nyhet. Nästa gång någon har vägarna förbi så får de i alla fall inte våldgästa dig. Så det kan ju vara positivt. Ja, det var bra. –Hej, hej! Anund hej, hej. här igen. Ja. De andra bönderna har precis valt mig för att representera dem. Så att, eh, jag tänkte att jag skulle kunna komma in här nu till första ståndsriksdagens möte och representera lite. –Jag förstår. Men har du inbjudan? –Nej, nej, nej. –Nej, nej. Men, eh, men jag tänkte att det ska ju vara de fyra stånden och, och bönderna. Så... –Hej. Eh, ja, på det här första mötet så bestämde vi att eh, man ska ha inbjudan. då. Jaha. Fick Adel och prästen fick den inbjudan för att ja, de som ska ha. bestämma lite. Ja. Ja. Och oh, tack. Tack. Hej, hej. Anund ja, här. Ja. Igen får jag välja representant åt bondeståndet nu då? Ja. Vilken gård äger du? Ja, nej jag äger ingen gård. Jag, jag är fri man, men jag ja. jobbar åt Pettersson. Men du äger inte den mark du brukar då? Nej. Jaha, ja, du, du är friman som jobbar åt någon annan då. Ja, Tyvärr, du måste äga en gård för det är de som är bönder. Ja. Ja. Så... Ja, okej. Okay. Hej, hej, hej. Hilda Hanens Trevligt. Min far lyckades aldrig rösta. Men kan jag som kvinna få rösta nu? Ja, absolut. Herligt. Oh, ja. Du är borger, va? Nej, nej, nej, tyvärr. Ja, tråkigt. Mm. Ja. Ja. Hej, hej, hej. Får jag rösta nu? Ja, nu har vi ändrat reglerna lite grann så att nu är det mycket. Lättare, det är 71 chans att du ska få rösta faktiskt. Oj! Om du är myndig och betalar skatt, förestår du en egen fastighet? Oh, ja, nej, nej, det stämmer inte in alls på mig. Nej. Stämmer... Synd. Ja, oh. tack. Hej! hej. Nu har jag allt det här som du eh, nämnde senast. Och vad roligt! –Men vi har ångrat oss. Ja, –Nu kan inte kvinnor alls vara borgare. –Nähä. Men, –Men i riksdagsvalet kan du rösta. –Ja, okej. Okay. Ja, då ja. gör jag det. då. Ja. –Gott nytt år. <skratt> –Ja. –Nu får du inte rösta alls. –Va? Ja, –Ingen får rösta. –Men eh, jag är enka. –Ja, vi ångrar oss igen. Så, nu får jag väl rösta. Ja, absolut. Eh, vad roligt. Hur var namnet? Hilda Anundsdotter. Ja, då ska jag titta här. Ja, ah, tyvärr. Du har alldeles för låg i årsinkomst. Va? Ja. Jaha. Ja, eh, då får man inte rösta om man inte har... Hej Hilda, anundsdotter. Fri kvinna, hög årsinkomst. Får jag rösta nu då? Eh. Omyndig förklarad av domstol. Men nu går det bra. Jaha, okej. Så, varsågod. Din röst är viktig. Då!